السلام عليكم شو اخباركم يا جماعة اليوم كيف احوالكم ما رح لكم اليوم انه خلينا نرجع لمقطع جديد من التحليلية رح لكم خلينا مع بعض نمشي بسلسله جديدة اضافية لسلسلة التحليل رح نسميها دردشات تحليلية هدفة او مهمتها طبعا اول شيء هي التوقيته او او او زمنة ممكن بين دقيقه لخمس دقائق بس هي لطيفه رح تكون ولكن هي باختصار يا جماعه هدفها رح يكون آه الله عز وجل اكرمني ب 100 واضافتين بهذا العلم رح ادملكم لكم اياهم كاملين ان شاء الله طبعا مع العلم هو انحكى كثير عنهم آه بالمقاطع التحليليه سلسله التحليل نفسها آه بس ولكن رح ارجع اركز عليهم آه وطبعا لنا منحكوا كلهم يعني ركز عليهم وقول يلي من قالوا يعني إن شاء الله فهي سلسلة جديدة آه إن شاء الله تعالى تكون سبب تقوي معلوماتك التحليلية يزيد عندك الأمان يزيد عن تزيد عندك الرؤية وتزيد عندك ما يسمى ورائيات، يعني يصير عندك رؤية تحليل غنية كثير كتير من المنص نزولان يعني إن شاء الله طيب آه الفيبناتشي الفيبناتشي باختصار انا اذا حطيته على اي مقياس زمني طيب اقفالات الشموع شو من خلينا نحن نرجع نعيده بشكل لطيف احنا حكينا فيه بمقطع من قبل ولكن خلينا نرجع نعيده بشكل لطيف الفيبناتشي اذا بدنا نطلع خطوط دعم لازم نحن ناخده من اليسار لليمين اولا من قاع الى قمة ثانيا من مية إلى صفر سادساً. أما المقاومات من قمة إلى قاع من اليسار إلى اليمين كمان ولا أيضاً من مية إلى صفر ولكن من قمة إلى قاع. طيب إذا بطلب منك تطلع لي دعم لهالنقطه وين بتروح؟ طبعاً علمياً هو هون مش عم تذكر في بناتش اتباعي ولكن فنياً هو هون. لأنه دائماً وقت بصير جعلكات معينة هون بعدين بيقفز بقوة فهذا كله عبارة عن قاع واحد فمن القاع الرئيسي وبنطلع من المية للصفر للقمة السؤال هل أقفل المؤشر تحت الخمسين لا طب إذا بنزل للويك ون بتشوف إنه المؤشر أفل جامعة الأسبوع السؤال هل إذا أفل الويك ون تحت الخمسين، معنات الواحد وستين هدف، يا جماعة من آخرة، وبسهولة كاملة، هذا الكلام غير معتد فيه لازم تأفل شمعة شهر لأن الفيبيناتشي هو شهر ودائماً إذا أنت مثلاً حطيت الفيبيناتشي ما فيك تحطه هيك بهالشكل هيدا مجعلك لأنه لاحظت بعض الأخوة حاطينه بهذا الشكل، هذا مش صح وانما بدك تحاول تدور على في تطلع من مقاييس زمنيه لحتى يطلع لك خط كامل خط واضح وصريح موجه واضحه ما كثير فيها جعلكات مثل هالحاله ها منص شايف هون تقريبا تقريبا شيء واحدة وحده واحد هذا ايه وزاتا لو في اعلى يير ممكن كان بانس اكثر ولكن ما عنا اكثر من منص وبالتالي الفيبناتشي لها النقطة هو هيك بيرسم فأنا بدي شمعة مانس ليقفل تحت الخمسين ليصير عند الواحد وستين هدف أما هذا الشكل أما هذا الشكل انتبه هذا لا يعتد به الفيبناتشي أبدا أبدا لأنه شايف الجعلكات وبالتالي هذا الفيبناتشي هو شهري فهو يحتاج إلى شمعة شهر تقفل تحت الخمسين 50 يصير عندي 61 هدف اما لو قفلت لو قفلت الويك او الدي او الاتش 4 او الاتش 1 ما بيهمني فال 61 مش هدف مش هدف انتبه الامر الثاني اذا كان هذا بفرض بفرض هون يعني نرجع للمنص بفرض انه هذا الفيبوناتشي يومي بفرض مش بقى شهري فهو الشموع التي يعتد بها يتأفل لتخلق أهداف تالية شمعة اليوم لأنه اتفقنا أنه هذا بفرض يوم شمعة اليوم وما أعلاها ويكون ومنص لو كانت شمعة اتش 4 شمعة اتش 4 وما أعلىها لو كانت شمعة خمس دقايق شمعة خمس دقايق وكل الذي يعلاها فهمتوا علي يا جماعة على كل أحوال معلومة لطيفة بسيطة هي واحدة كمان من الإضافات بفضل الله عز وجل آه ان شاء الله تعالى مثل هالحالة اللي نحن فيها هون ولا لكم خلص ما راح اعمل المقطع الجاي راح اعملها المقطع شو رايكم هيدي النقطه هيدي القاعة هيدي هال هالخط الدعم هيدا اذا نحن بدنا نرسم خط اتجاه اذا نحن بدنا نرسم خط اتجاه سبحان الله كان ببالي والله انه لكم المعلومه الثانيه بمقطع ثاني ولكن كلمتين صح بما انه المؤشر هون قفل بعد خط الاتجاه معناته كيف لازم يكون الفيبناتشي؟ كامل، لأنه هون حكينا عن الفيبناتشي التباعي، هلا هذا القاع لازم يرسم الفيبناتشي مثل ما أنتم بتعرفوا من هالنقطة لهالنقطة. هذا القاع مضبوط؟ هذا القاع. أما هذا القاع هذا القاع لازم الكلا، يعني لازم كل القناة لنؤفل تحته. طيب إذا نحن بنرسم كامل القناة ركز معي لو سمحت هي واحدة من أهم الإضافات بفضل الله عز وجل إذا نحن رسمناها طيب نحن عنا أصلا الخمسين هون مرتطين. طيب هذا القاع هو داخل أو أعلى من هالقاع هو داخل أو أعلى من هالقاع حتى لو أقفل بعد خط الاتجاه لازم نرسم في بناتشي يلا أيوة. هيك عندها القاع زائد هذا القاع طبعا هو ما أفل تحت ال61 شوفوا الشمعة أفلت فوق الصغيرة زائد أنه هذا القاع أيضا كمان سببه هو الفيبناتشي إكسباجين ارتطم منه هذا راح نحكي ان شاء الله تعالى بالجلسات الجايه التحليليه يعني السلسله التحليليه مش الدردشات التحليليه ماشي على كل احوال يا جماعه مثل ما قلت لكم حبيت نوهلكم على المعلومه الثانيه على الاضافه الثانيه الحمد لله أه تفضلوا هي المقطع اي سؤال ببالكم اذا في شيء مش مفهوم برجع انا بعيد بعطي امثله تانية واتمنى انكم انتم أه تنزلوا هالكلام على المجموعه ومثل ما كل مره بقول لكم تضيفوا اصحابكم وتضيفوا قرايبينكم وتضيفوا حتى المحللين ما شاء الله عنكم الله يحميكم يا رب والله المجموعه عم شغلات كثير كثير بتسر القلب استمروا هيك يا شباب ان شاء الله في شيء كثير حلو لقدام رح ينحكى ومثل ما كل مره بنقول رح نلغي باذن الله الواحد احد كلمه خساره من القاموس قدر الامكان وهذا اللي رح يصير ان شاء الله تعالى. تفضلوا المقطع مقطع لطيف بسيط اضافتين من اهم الاضافات. الله يفتح علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله تعالى بنشوفكم بمقطع ثاني بدردشات تحليليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.